هاي يا حلوين ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير دايما دايما دايما دايما جبتلكم من مطبخنا هناك وصفة أجنحة الدجاج بصوص البفلو مقبلات حلوة جدا وتقدري تقدميها لضيوفك جنب الاكل يلا بينا نشوف عملوها ازاي أنا عندي هنا كيلو من أجنحة الفراخ نقعتها في مية وملح وخل عشر دقايق بس مش فترة طويلة وبعد كده صفيتها من المية كويس قوي ونشفتها من المية كويس قوي هي دلوقتي جاهزه للتقطيع هبتدي اقطع الاجنحه بتاعتي بالطريقه دي همسك الجناح وافصل القطعه اللي عامله زي دبوس الفرخه الصغنن ده وبعد كده هفصل القطعه الصغنونه دي بالطريقه دي ثلاث قطع بس انا هستخدم قطعتين بس القطعه الصغيره دي ممكن تجمعيها في كيس في الفريزر وتعملي بها مرقه لو محتاجه مرقه في وقت ومش موجود عندك بس انا بصراحه برميها هبتدي اعمل واحده كمان هفصل القطعه العامله زي الدبوس والقطعه الرفيعه الصغيره دي والجناح هركنهم على جنب واخلص الأجنحة بتاعتي والكمية كلها بنفس الطريقة دي هفصل قطعة الدبوس والقطعة الرفيعة والجناح بعد ما اخلص تقطيع الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة هاجي في بولة وأحط كمية الأجنحة وبعد كده هبهرها بالبهارات بتاعتي. توم بودر، بصل بودر، جنزبيل بودر، بابريكا، فلفل أسود وملح. هبتدي أفركهم كويس أوي في الأجنحة بايديا لحد ما تأكد إن البهارات والملح وصلوا لكل قطعة في الأجنحة. انا هنا عاملاها من قبلها بليلة وسايباها في التليجة بس عادي تقدري تعمليها قبل الاستخدام على طول بس انا الحاجات اللي بتتقلي في الزيت دي بحب ابهرها من قبلها بيوم وتبلها خلاص انا كده اتأكدت ان هي وصلت لكل جزء بعد كده هبتدي احضر عندي التبطينة بتاعة الاجنحة نص كباية دقيق على نص كباية نشا وهبهرها بنفس بهارات الاجنحه اللي هي توم باودر وبصل باودر وجنزبيل باودر وبابريكا وفلفل اسود وملح هقلبهم كويس قوي في النشا والدقيق لحد ما يمتزجوا ويختلطوا ببعض بعد كده هجيب كميه الاجنحه بتاعتي وابتدي ابطنها واحده واحده هبتدي امسكها وابطنها قطعة قطعة واركنها في طبق لحد ما خلص كميتي كلها انا هنا مش هحتاج اركنها في الثلاجة متبطنة يدوبك هخلص الكمية بتاعتي الاول كلها وابتدي اقليها في الزيت على طول بعد ما اخلص التبطينة بتاعتي بالطريقة دي هكون مجهزه على النار حله عميق فيها زيت سخن وابتدي انزل بالاجنحه بتاعتي هحط الاجنحه في الزيت وبعد كده ههدي النار عليها انا مش عايزه اححم الزيت بقطع كتير لا انا هحط يكون فيه مسافات بينهم عشان الزيت يتخلل فيها وتتحمر من كل مكان، هحمرها كويس أوي هي هتقعد من تلت الربع ساعة في الزيت لحد ما تتحمر بالطريقة دي وبالشكل ده هي كده طالعة مستوية، هطلعها على مناديل مطبخ وأبتدي أقلي بقيت الكمية بتاعتي، هي طالعة مستوية تماما يادوبك بس هتاخد غلوه في صوص البافلو هحط بقيه الكميه بتاعتي في الزيت واقليها واخلصها كلها في حله على النار هبتدي احط معلقتين زبده كبار عشان اعمل صوص البفلو وهنزل بتلت معالق صلصه و معالق كاتشب على الزبدة بالطريقة دي والنار شغالة بعد كده هحط توم باودر وبصل باودر وبابريكا وفلفل اسود وكمان هحط ملح بس مش هحط كمية كبيرة علشان لسه هحط صويا صوص وهحط معلقة صغيرة كمان سكر والارفع ده كله على النار وبعد كده هحط معلقة عسل كبيرة او معلقتين عسل اسود وقلب على النار هقلبهم كويس قوي وبعد كده هجيب نص كوبايه ميه وهدوب فيها معلقه نشا صغيره وهحطها على الصوص وهو على النار واقلب بعد ما يغلي على النار شويه هحط ربع كوبايه خل كمان خلاص الصوص كده بقى جاهز عشان يتحط فيه الاجنحه أنا هنا بحط الأجنحة على حسب الكمية اللي إحنا هنستخدمها يعني ما بحطش الأجنحة كلها في صوص البفلو علشان ما تطراش أنا بس بحط على قد الاستخدام بفصل نص الصوص وحط فيه على قد الاستخدام والنص التاني بس بركنه هقلبها تاخد غلوتين بس في النار مش كتير وبعد كده تبقى جاهزه للتقديم بتطلع برده ناشفه ما بتتعجنش ولا بتبقى طريه بتبقى جميله لو عجبكم الفيديو ادعموني بلايك وشير مع أصحابكم لو عندكم أي استفسارات أو أسئلة أو عندكم اقتراحات عن نوعية فيديوهات جديدة حابين إن احنا نقدمها لكم ياريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات وهكون سعيدة جدا جدا لو عملتوا سبسكرايب وفعلتوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بنقدمها وتكونوا جزء من عائلتنا الصغير